بسم الله الرحمن الرحيم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون هنا في الجزء الاول والثاني تبيان عمق الحضاره وشكلها في عهد البشر الاول ونصل معكم اليوم هنا الى قسم المخطوطات والبراهين التي سترسم جانبا مفقودا عن نوع التقنيه المتقدمه التي وجدت في عصور التاريخ المظلم والمجهول من بين اكثر الاثار وضوحا التي ابقاها الله ايه وبرهان كانت مصر وستكون لنا الخيط الأول لفهم نوع التقنية المتقدمة في تلك العصور من يقف أمام آثار مصر سيجد تناقضا عجيبا ولكن هذا التناقض كان بمثابة الشفرة الخفية للتاريخ المجهول يكمن في الصروح الشاهقة التي نراها في أغلب محافظات مصر من أهرامات ومسلات ومعابد وتماثيل ضخمة جميعها بنيت بدقة حسابية تكاد أن تكون مثالية وفي جانب آخر نجد في النقوش التي حفرت عليها نقوش احترافية وأخرى بطريقة بدائية فهل يعقل أن من أنشأ تلك الصروح فائقة الهندسة لا يجيد نقش كلمات ترتقي لمستوى هذا الإنشاء بالطبع إذا ما تفسير ذلك وما سر التاريخ المدفون فيه؟ قبل ثمان سنوات تقريبا قام مهندس مصري شاب يدعى أحمد عدلي وهو باحث مجتهد في تقنية وعمر الحضارة المصرية الأولى قام بالإجابة عن هذا السؤال بشكل منطقي جدا معتمدا على دراسة عميقة لعدد كبير من كتب الغربيين الذين أوردوا العديد من الأبحاث عن عمق الحضارة المصرية فاستنتج قائلا بأن حضارة مصر القديمة لم تكن حقبة واحدة عمرها من ثلاثة إلى أربعة آلاف عام بل كانت حقبتان أو أكثر تمتد لأكثر من عشرة آلاف عام الحقبة الأولى هي الحقبة التي أنشأت تلك الصروح الفائقة والحقبة اللاحقة تعرف بعصر الأسر إلا أنها لم تكن بنفس العظمة والقوة للأولى فقد جاء ملوكها وأعادوا اكتشاف بعض صروح ومباني الحقبة الأولى مستخدمين الترميمات والإصلاحات عليها ومن ثم نقشوا أسماءهم عليها جيلا بعد جيل وما يبرهن نظرية المهندس أحمد هي النقوش العديدة على التماثيل والمسلات، فكل ملك يقوم بنقش اسمه بجانب الملك الذي سبقه، ما عدا رمسيس الثاني الذي قام بإزالة أغلب النقوش التي سبقته ووضع اسمه منفردا، فقد كان مفسدا متجبرا، إلى أن أتى من بعده ووضع اسمه وهكذا. هذا الأمر يؤكد ما ذكرناه لكم في الجزئين الأول والثاني ويعطينا مفتاحاً ذهبياً لدخول التاريخ المحرم من أوسع أبوابه عن طريق النظر في بقايا تلك الحضارة بالنظر إلى تمثال رمسيس الثاني نجد أنه نُحت بطريقة تماثلية بحيث إذا قسمنا التمثال إلى قسمين فإن شقه الأيمن سيماثل شقه الأيسر وبنفس الأبعاد التي اعتمدت على الفواصل العشرية الدقيقة فلا يمكن لأي نحات مهما كانت حرفته أن ينحت التمثال بهذه التوافقية وبنفس الأبعاد العشرية من كل جانب. وإذا افترضنا أن هذا ممكن فبماذا نفسر فتحتي الأنف أعزكم الله فقد وجد أنهما متطابقين بنسبة مئوية مطلقة هل من المعقل أن النحات امتلك يدين تعمل بمقياس صفري للخطأ وفق ميل وزاوية واحدة هذا الأمر يستحيل تصديقه مما يدل أن التمثال لم ينحت يدويا بل هناك تقنية مفقودة استخدمها الأولين لهذا الغرض وبالنظر إلى المسلات نجد أنها لا تقل غموضا ودقة عن الأهرامات فمسلة لاتيران يصل طولها إلى 32 مترا بوزن يفوق 400 طن والسؤال الذي يطرق باب الجميع كيف نحتت هذه المسلة وسؤال آخر يقول كيف استطاع قطع ونحت مسلة من الجرانيت الأحمر الصلب وبهذه الدقة الهندسية بدون أن يظهر أي انحراف ولكن السؤال الأكبر كيف نصبت ورفعت؟ في حين أن نصبها في روما فقط أدى إلى تشققها وتطلب أربعة آلاف رجل فكيف استطاع إذن قدماء المصريين من نحتها وهندستها ونصبها؟ هل من عاقل يصدق أن هذا بواسطة أدوات بدائية؟ وبالاخص ان اللغز الحقيقي والاكثر تعقيدا يكمن في راس المسله الذي تتساوى فيه الاضلاع بدقه مئويه مطلقه، وفي الجانب الاخر جميع المسلات تحمل بلورات الكوارتز التي تعمل كمحفز وناقل كهربائي، هذا يدلنا ايضا ان تلك المسلات صنعت بواسطه تقنيه فائقه. فلإنشاء مسلة شبيهة بها نحن اليوم بحاجة لمصنع تقني متطور هذا إن استطاعت الصمود والأمر لا ها هنا فبالانتقال إلى العالم السفلي لمصر القديمة تحت الأرض يقبع لغز يضاهي لغز الحضارة المصرية فوق الأرض وهي توابيت السيرابيوم هذه التوابيت عبارة عن صناديق حجرية عملاقة منحوتة من الداخل بزاوية قائمة تبلغ 90 درجة صفرية أي بدون أي فواصل عشرية وهذا الأمر لا يمكن لأي نحات ضبطه يدويا إلا عن طريق استخدام آلات قطع تدار حاسوبيا إلا أن لغزها الحقيقي لا ينحصر في طريقة النحت فقط بل في كيفية نقلها إلى تحت الأرض فقد عثر عليها في مقبرة سقارة وعرض باب المقبرة بالكاد يسع تابوتا بشكل أفقي والمعضلة ليست هنا فقط بل أيضا في وزن تلك الصناديق فالغطاء الحجري يزن ثلاثين طنا بينما يصل وزن الجسم كاملا إلى سبعين طنا فكيف نقلت عبر انفاق لا تتسع الا لبعض العمال، ووفقا لوزنها يتطلب نقلها الى 400 عامل من العمال الاشداء، عبر نفق مظلم يستحيل معه استخدام المشاعل الناريه، لانها ستنطفئ بسرعه بسبب نفاذ الاكسجين، مما سيؤدي الى موت العمال. والنفق بحد ذاته اعجوبه فقد حفر بشكل دائري منتظم والحفر البدائي لا يمكنه اظهار هذا النفق بتلك الهندسه فهو اشبه ما يكون انه حفر بواسطه حفارات الانفاق الحديثه التي نستخدمها اليوم وإلى يوم هذا لا أحد يعلم كيف نقلت أو صنعت تلك الصناديق وجل ما يقال عنها أن تقنية لا ندركها اليوم استخدمت في صناعتها وأيضا في نقلها والسؤال الحقيقي فيما استخدمت تلك الصناديق يدعي عالم الآثار ماريت مكتشف المقبرة أن هذه الصناديق أنشئت لدفن جسد العجل آبيس الذي كان يقدس في مصر القديمة ولكن لم يعثر في أي صندوق منها على أي مومياء أو جثة لجسد العجل لهذا فإن تسميتها بالتوابيت تسمية غير دقيقة تخيل أن أحدا من العصور الوسطى شاهد غسالة الملابس الآلية اليوم قد يسميها بالصندوق المجوف لأنه لا يدرك ماهيتها وهذا هو حالنا اليوم مع السيرابيوم فهل تعتقد أنها أنشئت بتلك الدقة من أجل المومياوات ومن ثم تركت فارغة بالطبع لا وهل تتخيل أنها صنعت ونقلت بشكل يدوي لا أظن عقلك يقبل هذا كل هذه البراهين مع سر الأهرامات التي بيناه في حلقات سابقة بأنه مصانع طاقة يبرهن أن حضارة فائقة التطور وجدت قبل التاريخ المعلوم حضارة امتلكت أدوات وتقنيات لا يمكن فهمها أو تصورها والسؤال المحير لكل من يشاهدنا لما لم نجد أي أثر لأسلحة العهد الأول للبشر بمعنى آخر نحن نرى كل يوم بقايا حضارة فائقة انقرضت واختفت ومن ثم تلتها حضارات أقل تطورا وعبقرية منها وجدنا بقايا أسلحتهم من رماح وسيوف وغيرها من الرسوم والنقوش ولكن ماذا عن أسلحة العهد الأول للبشر؟ لم لم نجد لها أي أثر؟ الحقيقة لأنها دمرت تماما واختفت مثلما اختفت تقنية العهد الأول وجل ما وجدناه لها نقوش الطائرات والمدافع على جدار معبد دندرة وفي الجزء الأخير سنكشف عن نظريات الأسلحة المتطورة قبل التاريخ وسبب اختفائها مع الحضارة الأكبر للعهد الأول من البشر نجد أن العهد الثاني للبشر استفاد من تقنيات العهد الأول تماما كما نستفيد نحن اليوم من أبحاث السابقين الذين سبقونا في تطوير التقنية ما يؤهلنا لتطويرها أيضا ونقلها لجيل آخر وهكذا تعظم التقنية وتكبر جيلا بعد جيل ولكن تخيل أن تختفي التقنية الآن بالكامل مع جميع الكتب والأبحاث والعالمين ماذا سيبقى منها سوى القصص التي سنرويها لأحفادنا جيلا بعد الآخر مثل ما فعل أجدادنا مع بزوغ العهد الثاني عندما اختفت التقنية تماما من على وجه الأرض واحتاجت التقنية الآلاف من السنين للنهوض مرة ثانية ولكن مع وجود الميراث سيكون كل يوم أكبر تقنيا من الذي سبقه إلى أن تصل إلى نقطة الاندثار مرة ثانية أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة لك يجب علينا الآن البحث عن تلك الأدوات والتقنيات التي استخدمت في إنشاء الحضارة الأولى للبشر ونجد أنفسنا متأخرين جدا بسبب أسلوب التعليم الممنهج الذي يدك في عقل الطفل من الصغر على اعتبار أن كل حرف يجده في كتب الثلاثة والثلاثين هو الحق فقط وأي مصدر آخر مجرد أوهام ومؤامرات وهو ما يفسر اليوم عدم تصديق الأغلبية لوجود حضارة عظيمة لأن المدارس والجامعات تقول أن أصل الإنسان مجرد قرد وتحظر تماما هذه الأبحاث وتعتبرها من التاريخ المحرم الذي يحفظ أغلبه الآن في مكتبة الفاتيكان ومحفل سكوتلندا الأول، ولكن ليس جميع البشر بعقلية التقييد فهناك الكثير مما يفكر بعقلية الأحرار وهو ما دفع الكولونيل فاوست للبحث عن حضارة العهد الأول في البرازيل وتحديدا في منطقة ماتوكروسو عام 1925 عندما ذكرت الكتب القديمة عن مدن تضيء ليلا بضوء غريب منبعث من قلب الأدغال ذكر فاوست في مذكراته انه لمح هذا في رحلته الاولى فطلب من الحكومه الدعم ولكنها رفضت طلبه بالرغم من الاثباتات فقرر الذهاب وحيدا الى قلب الادغال المحظور وفي مكان لا يعود منه الا المحظوظين يدعى التيرا بروهيبيدا الا ان فاوست لم يكن محظوظا فقد ذهب الى هنالك واختفى بدون اي اثر ليختفي معه سر ما وجد فيه إن وجود الكهرباء في العهد الأول والثاني للبشر أمر مؤكد قمنا بذكر براهينه في الكثير من الوثائقيات ولكن هذا الاكتشاف لا يعمم في المناهج لأنه يتعارض مع خطة الإلحاد العالمية وقد بينا لكم السبب كثيرا إلا أن لغز أجهزة العرض هو أمر سيدهشك حول التاريخ القديم عثر جون ستيفن في القرن التاسع عشر وهو مكتشف مدن المايا عثر على لوح أسود مسطح ذي وجه ناعم يشبه الزجاج ولفهم استخدامه يجب البحث في نقوش المايا ذكرت إحدى المخطوطات أن الكهنة كانوا يتكلمون أمام المرآة ويستشيرونها في أمور الدولة فتوصل جون إلى أمر يكاد أن لا يصدق إن هذا الجسم المكتشف أقرب ما يكون إلى شاشة عرض وبتقنيه غير معروفه وهذا الامر بحاجه لدليل وهو ما قدمه لنا خبير هندي يدعى بدراسي وهو خبير في مخطوطه ريجفيدا الذي بين فيها لوسائل الاعلام ان هذه المخطوطه تحمل قسما كاملا من المعرفه التقنيه ومن ضمنها شاشات العرض الشبيهه بالتلفاز فكيف لمخطوطه تعود لالاف السنين ان تظهر تلك التفاصيل ما زلنا بحاجة إلى أدلة إضافية وهو ما وجدناه في كتاب إنوك عندما ذكر أن الناس عرفوا المرايا السحرية التي كانوا يتواصلون عبرها من مسافات بعيدة وبرهان أن التواصل كان أمرا طبيعيا في العهد الأول هو وجود تقنيات متشابهة وبالأخص الأهرامات حول العالم وذكرت الأسطورة الرومانية قبل الميلاد عن مرآة سحرية في العهود الأولى كل من ينظر لها يرى العالم وفي المكتبة الصينية المتعلقة بمخطوطات العهد القديم ذكرت أنه في الألفية الأولى قبل الميلاد روى حاكم صيني أسطورة تناقلتها الأجداد تقول أن مرآة سحرية سطحها من الزجاج وقعرها من النقوش المعقدة عندما تتعرض للشمس تصبح ناقلة للأرواح قد تكون أجهزة العرض تقنية مثيرة ساهمت بشكل فعال في انتشار الحضارة وخصوصا مع تقنية نقل الكلام التي تحدثت عنها العديد من الحضارات كالإغريقية والرومانية والفينيقية حيث ذكر قصصا متشابهة عن حجر ناطق وهو ما يعرف اليوم بالهاتف وبالرغم من هذا لا تجيب عن تساؤلنا حول التقنية التي ساهمت في إنشاء الحضارة لتعقب التقنيات الأولى يجب البحث عن الهندسة التي ولدت تلك الحضارة وأثناء بحثنا في المراجع القديمة وجدنا أن بابل في العراق استخدمت عمليات حسابية معقدة مكونة من 15 رقما والأغرب من هذا أظهرت حسابات البنى الأثرية استخدام العراق لعلم المثلثات قبل إقليدس وفيثاغورس بما يقرب من ألفي عام وهو دليل واضح أن الإغريق على رأسهم فيثاغورس اعتمد على علوم الأولين في بابل ونسب نظرية المثلثات لنفسه مما يدلنا أن العراق استخدمت حسابات بالغة التعقيد لا يمكن تنفيذها بواسطة البشر، فحساب معادلة مكونة من 15 رقم يحتاج لأعوام طويلة. وأي خطأ صغير تفشل معه الهندسة ولكن ما نجده في الآثار الباقية هو الدقة الهندسية فأي أمر عظيم امتلكته بلاد الرافدين والمحزن هنا أن أغلب الكتب والآثار عن حضارة العراق دمرت وحرقت عبر العصور واختفى معها جل أثر الحضارة العراقية العظيمة ولم يبقى لنا سوى بعض الآثار والمخطوطات ولا بد لنا في هذا الصدد أن نستعين بكافة مخطوطات الحضارات القديمة من أجل الوصول لخيط المعرفة بالنظر إلى مخطوطات يونانية نجد أنها تحدثت عن مولدات وأجهزة تعمل بالبخار أضف إلى اكتشاف مضخة لولبية تعمل في نظام الرافعات لرفع الأوزان الثقيلة وفي الإكوادور عثر على قرص مسنن بصلابة الفولاذ يعتقد أنه استخدم في الآلات الميكانيكية الثقيلة قبل التاريخ كما أظهرت نقوش حجرية في البيرو أشخاصا يعملون على آلات غير معروفة والأمر الصادم أن مخطوطات في مصر والمكسيك والصين أظهرت مجسمات تشبه الرجال الآليين وهذه المعلومة نشرتها واعترفت فيها مؤسسة وقناة هستوري وفي منطقة الكريت وجدت بقايا أدوات تقنية غير معروفة في ورش بناء وهو الأمر ذاته في الإسكندرية عثر على بقايا معدنية مقولبة على شكل محرك يجزم الباحثون أنها استخدمت في الآلات الميكانيكية للعهد القديم إلا أن الأكثر إثارة من هذا كله ما وجد في بردية مصرية ستكشف لنا سر رفع الأحجار العملاقة في التشييد حيث ذكرت أن التمثال وضع في موقعه عن طريق التعويم وإطلاقه في الهواء نحن نعلم أن الأجسام تسقط للأسفل عن طريق الكثافة والثقل وإذا طبقنا قوة دافعة عكسية بنفس الوزن وعكس الاتجاه فإن الجسم سيطفو في الهواء بما يعرف بتقنية الفورتكس أي إن هذه التقنية قد تكون طبقت في رفع الأحجار أثناء بناء الأهرامات والمسلات والتماثيل وغيرها من المنشآت العملاقة وقد أشارت إليها نصوص هندية قديمة عندما أظهرت انعدام الوزن للأشياء وجاء من حضارة بابل أثر ذكر فيه أن الكهنة استطاعوا رفع كتل حجرية عملاقة بواسطة الأصوات ومن المعروف أن الصوت له قوة دفعية وتدميرية وفي مخطوطات قبطية في مصر القديمة أشارت إلى أن رفع الكتل الحجرية في البناء كان بالصوت فإذا وجهت طاقة الصوت إلى الأرض سيؤدي لدفع الجسم نحو الأعلى ضمن تقنية تحتاج للكثير من الحساب وما لفت أنظارنا أثناء البحث وأردنا مشاركته معكم هو أجهزة الاختفاء التي ذكرت في الحضارة اليونانية والحضارة الأسيوية بالاعتماد على تقنية انكسار الضوء فقد روى الدرويديين كهنة الإنجليز قديما عن ضباب سحري يجعل الأجسام خفية وكأنها طيف. مما سبق نجد ان تلك الاكتشافات تظهر جانبا منطقيا ومتوافقا مع طبيعه الهندسه الفائقه للاثار الباقيه التي شيدت بواسطه الات ومصانع غريبه، وهنا يسال سائل ان كانت تلك الحضاره فائقه التطور، لما اذا نقشت ارثها على الاحجار؟ الاجابه تكمن فيما وصل الينا وبقي صامدا. وهي الحجارة مع بعض المعادن فقط أما الباقي فقد تلاشى واختفى هل تعتقد أن حاسوبك المحمول سيصمد لأكثر من عشرات آلاف السنين؟ بالطبع لا بل سيتلاشى مع مقتنياتك ورسوماتك وكتبك ومعظم أدواتك حتى الأبنية اليوم لا يمكن لها الصمود لأكثر من خمسمائة عام مما يدل على قوة الحضارة التي وصلت إلينا منذ آلاف السنين الحقيقة يا صديقي أننا ننظر للتاريخ بشكل خاطئ حيث نعتقد أن من كان قبلنا لا بد يكون أضعف منا في حين أن الاكتشافات تثبت عكس ذلك في الجزء الرابع والأخير سنعرض نظريات حول فناء تلك الحضارة المتقدمة وبزوغها من جديد